של אומן שיש לו תפיסה חברתית פוליטית ושמעמיד שהאומנות יכולה בכלל לחולל שינוי חברתי זה זה ממש מבית מדרשו של בויס, זאת אומרת, הוא היה בגמה הראשונה של אה, היחסים בין אומן לחברה אה, האחריות שלוקח אומן כלפי החברה, התפקיד שהאומן לוקח לעצמו לרפא את החברה מחולייה אה, השונים האומן כשמן זה לא דווקא, זאת אומרת, זה נשמע אקזוטי, אבל בעצם אה, זה גאולה דרך האומנות. להציע איזשהו תיקון חברתי דרך האומנות. אוקיי. זה בויס. האומן כשאמן אבל... זה, זה, זה נאמר על, על אומנים חברתיים, או אומנים של... זה חלק הרחבה של, של האומן. של יחסים שלו הם אחרון. ונורא מצחיק היום לדבר על זה, כי היום הנושא של האמנות קהילתית הוא הנושא הכי חם, וזה קיבל כל מיני אחרים, מוזר, מתנאסיים יותר. אז היה לגנגלו מוסד, כמובן. זה לא יצא מתוך הממסד, להפך. זה יצא בתקופה שבה האומנות לא האמינה כל כך בגלריות ובמקדשים השקטים האלה. של, של מוזיאונים, ויצאו החוצה לפעול בעולם. בין אם אדמה, ובין אם זה אה, אה, כל מיני אקטים פיוטיים, שימנים ביצעו במחורים שונים בעולם, שתועדו, לפעמים, בצילום עלו בשחרור לבן, וזה היה המסמך, או זה דף סקיצ' שתערה את הפעולה. זה היה המסמך האומנותי, אה, בעצם שלימים הוצג במוזיאון, אז, אז, אז מצד אחד יש מיצד אחד של אחד הדור של אומננים חיברתיים, המובחנים, פינחס קואן גם, ומותי מזרחי, ומשה קירשוני, ומיха אולמן, ואבי תאל ג'יבר כמובן, וAITAT החבורה בירושלים היא מאוד אקטיבית, ג'בי mm -hmm. ש... קלזמר, ו Sharon קהן, שasics ופוליטים לגמרי, הם הסתגרו בתוך מכונית שכיסו אותה בבריסטולים שחורים מבפנים, כמה ימים לראות עד מתי המשטרת תווים שיש פה איזה מטען חורג ומאיים. אז הם פשוט סגרו את בתוך מכונית מוחשכת עם בריסטולים שחורים, וחיכו שהמשטרת תוו לא פשוט לראות. אז <laughs> זה כבר, מבינה, זה סוג של... טרור, זה כבר יחס אחר, כי זה ירושלים, תל אביב זה לא בדיוק היה, לא היה טרור ותל אביב הוא זה. אבל אז, אז פה צריכו פעילויות אחרות, עם אופי אחר. כן, את ממפה את הפעילויות שצמחו מהחברה הירושלמית מירושלים, יותר, יותר אה, טרוריסטיות כאלה, יותר עניין יופי, יותר כאילו בשביל להתיח משהו בפנית של המסד. הם רצו להתיח מהשאותנים של הממסל, הם רצו לעורב מודרות, הם רצו להסב עצומת הלב לבעיות, לא פתורות, שזה היה תמיד תפקידו של האמן, להיות רגיש להם. בכלל, לא, אין סיבה לעשות אמנות, אלא אם כן זה כדי להביע עמדת התנגדות. זאת אומרת, אם לא תחוף לך להתנגד לכלום, אז למה רואה לך לעשות אמנות? יש דברים יותר קלים ויותר פשוטים. אז ככה ש... צריך להדמיד שחלק מה... והתפיסה של האמן המודרני זה אמן שמתנגד והוא אמור וצריך להתנגד להכל, לחיים, כפי שמצטיירים. ובאותן שנים זה הייתה תודעה ברורה מאליה אתה עושה אמנות אתה מורד, אתה מוכה, אתה מביא המחאה, אחרת למה שאתה כי אומנות זה דרך חיים, זה אור החיים, זה לא מקצוע, במובן הרגיש של המילה. זה, זה, זה אור חיים. אתה לוקח לצליחה לחיות אור חיים של אומן, זה אור חיים של מתנגד. זה ראיית